لا عين تغانا ولا عين نراها الشباب سلام عليكم ما فيش حد ما فيش حد ما فيش حد لسه لا عين ما في عين زهره ما في عين زهره وينكم يا شباب وينكم يا شباب وينكم يا شباب <تصفيق> <تصفيق> دمينو دمين الله الله الله واحد بس دمين يا ربي دمين سلام اوووو موسى خازوق موسى خازوق ده انت وصلت ده انت ماشاء الله عليكم السلام الصوت كيف الصوت الصوت الصوت, الصوت طمنا طمنا عن الصوت الصوت هل يعني هل الصوت كويس نبدع ولا الصوت ملكلك الصوت كيف الصوت مسموع السامعني طمنا بتضحك ساي طمنا عن الصوت كيف ده موسى ده موسى الخازوق ده موسى المسمى المسمي نفسه بنفسه بالخازوق عليك السلام عليك الصوت واضح الصوت واضح الصوت واضح تمام 100% لكن ما في زول ثاني غيرك يا موسى موسى انت براك كده خلاص نبدا نحن لكن قبل ما اقول لك تفضل تفضل يا موسى على كل نبدا طيب انت زادك انت يا موسى كيف حالك أول؟ هو والمشاهدين اخباركم شنو كويسين طيبين؟ آه ما في شك انه نحن خلاص خشينا في العام الجديد وعام جديد ان شاء الله يعني آه عام فرح وسرور وك وكله ان شاء الله يعني ان شاء الله عام تتحقق فيه الامنيات وعام ان شاء الله كله آه واحد ان شاء الله آه يلقى المراد والمقاصد تتحقق طيب آه لا شك انه الواحد لازم يكون يعني في الحياة عنده اهداف وعنده تخطيط يعني للحياة لانه الأعمار قصيرة وفي حاجات يعني كبيرة يعني الواحد أو دار يحققها ودار يعني يوصل لها فطلب الانضمام موسى دار ينضم الينا موسى ما في, ما في طلب عنضمام يا موسى طلب انضمام طلب انضمام هتنضم لينا ان شاء الله نديك فرصه ان شاء الله تندم آه ان شاء الله في المكالمه نواصل انه يعني الواحد لو خطط حيلقى طريقه انه يعني يوصل لاهدافه واحلامه وكذا فيعني من ضمن الحاجات يعني والناس اللي يعني بتخطط يعني احسن من الناس اللي وأفضل يعني من الناس اللي بس ماشيه يعني من دون تخطيط ومن دون احلام ومن دون اهداف طيب من ضمن الحاجات يعني من المفروض الواحد يعملها هي إنه يعني يضع أهداف أول قابلة للتحقيق يعني في العام الجديد إنك تضع أهداف أهداف قابلة للتحقيق يعني أنت هتقدر لو التهدت يعني إنك تنجزها في في العام العام الواحد بس وبعدين طبعًا في أهداف يعني بعيدة المدى بعيدة المدى يعني تأخذ فترة يعني السنوات كتير برضه يعني تكون في حيزة الواحد يعني وفي يعني آه في اذهان الناس طبعا والاهداف القابله للتحقيق طبعا حسب مجال الزول حسب مجال الشخص مثلا كل زول حسب مجاله وحسب اهدافه وحسب طموحاته يعني في ناس صحيح ما شاء الله طموحيين والمثل بيقول شنو؟ آه آه كذا حين يا زول طيب وفي اهداف يعني آه فضل بس استاذ وفي اهداف يعني آه والمثل بيقول شنو على ميت كراعك قدر لحافك ايوه 100 كراعك قدر لحافك يعني انت حاول قدر الامكان انك تشوف مثلا يعني مستواك ان شاء الله يعني اذا كان مستوى مادي او دراسي او تعليمي او شو وحاول يعني اقصد يعني حاول تحط الامور كلها يعني في ايه في ميزانة يعني مثلا يعني ما تجيب اهداف يعني مستحيله من المستحيل يعني انها تتحقق في سنه لا في حاجات كده يعني معقول وقال شنو على عقل ميزان وبرضه التخطيط بحكمه وعقلانيه يعني الواحد لازم يخطط يعني بحكمه يعني قبل ما تخطط يعني حاول قدر الامكان انك ايه يعني تفكر يعني فكر قبل شنو ان شنو تخطط يعني فكر انك مثلا يعني الصالح شنو وقدم الحاجات يعني الاهم وبعد ذلك يعني المهم وبعد يعني تحت تحت كده يعني اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اولى الاولى ثم الاولى وبرضه يعني من الاشياء التي تساعد ممكن تساعد الواحد التخلي عن الماضي احيانا يعني تلقى ان طيب طيب التخلي عن الماضي لازم يعني الماضي أحيانا تلقى واحد مثلا العام السبق مثلا ولا العام اللي نحن فيه ده طبعا الليلة يوم 31 بكره إن شاء الله يعني خشين في العام الجديد فيعني تلقى واحد في العام ده يعني مر بحاجات بخسائر بخسارات خسائر كويس ومر مثلا يعني فشل كثير يعني فالفشل ده ممكن يأثر ممكن يأثر عليه ويعني في حياته ولا في العام الجديد يعني ممكن يفكر بنفس الطريقة إنه مثلا يعني لو خش في صفقة ولا خش في يعني تجارة ولا خش في يعني ممكن يقع ممكن يخسر لا أنت لازم تفكر بإيجابية لازم تفكر بإيجابية الإيجابي... الإيجابيات الإيجابيات مهمة يعني الواحد لازم يفكر السلبيات ضد الأفكار السلبية لازم تتجنبها ولازم يعني يعني تدوس تدوس عليك العيب وتمشي والتماسك وبرضه يعني ما مثلا فقط يعني برضه لازم تتماسك بالايجابيه طول العام طول العام تكون زول متفاعل تكون زول ايجابي مثلا في الشغل ما تفكر نهائي انك مثلا يعني ممكن تخسر وممكن تقع ممكن مثلا كده لا ما تفكر فكر بأفكار زي دي وبرضو يعني من الحاجات الممكن تساعدنا في العام الجديد عندنا الأشياء، الاستغناء عن, عن،, عن،, عن الحاجات الما مهمة الأشياء المحبطة إذا كانوا مثلا يعني أصدقاء وإذا كانوا مثلا يعني أصدقاء في الشغل ولا أصدقاء في الطريق ولا أصدقاء في إيه وإذا كان مثلا يعني أي شيء محبط مثلا حتى إذا كان مثلا يعني في محاضرات واستماع وكذا لازم تستمع لشيء يحفظك شيء يزيدك طاقة شيء يزيدك مثلا يعني إيه التماسك بالإيجابية طول العام فيعني التماسك بالإيجابية ده الشيء مثلا يعني الناس يعني لو الزول لو فقد التماسك بالإيجابي خلاص كلمة ممكن يعني تحبطه وتنزله وتخليه مثلا يعني يكسب وتخليه ينسى اهدافه احيانا جمله انا والله لازم في هناي الفات فات العام ده يعني في واحد بدا في مشروع واحد كلمه بكلمه خلاص هو والله لازم لو كان مثلا يعني الكلمه دي ما اثرت عليه وكان نجح لكن خلى الشغل اسف حس بانه مثلا يعني حتى ما حي ما حينجح وكده وكده، لكن أنت ما تخلي مثلا كلمة زول مهما كان مهما كان الزول، أنت لازم تؤمن بأن أ... بأنه أهدافك دي إيه حتتحقق، وحتلقى المراد، أما مثلا يعني أنت إذا مثلا يعني تلينت وت... وتسامحته مثلا بالك... بالكلمات اللي مثلا التحت تحت والكلمات اللي مثلا يعني أنت ممكن تسمعها بتاعت التحبط، ممكن خلاص أنت تقع، فلازم إيه؟ تتماسك بالايجابيه ولازم يعني تحرك، تتحرك تتحرك وتلتهي التحرك والاتحاد يعني من الحاجات اللي بتساعد الواحد على تحقيق امنياته واهدافه والشيء الجميل كيف يعني لأنه بيقولوا على قدر الكد توته ما ترون يعني قدر إجتهادك أنت بتلقى الشيء ال اللي أنت مثلا يعني إذا كان مثلا في الشغل متى ما إجتهدت واشتغلت زي الناس وعملت وزدت أيام أيام أيام أيام أيامات الشغل وزدت مثلا الساعات بهذا الشغل وحافست على إيه على مثلا أنا يعني الأشياء اللي انت بتك من الشغل وركزت على الشغل هو ذاته وما خشيت مثلا من برا وجوا كده انت كده بتقدر تنجز انت معناه كده انت اتحركت واتهدت فالاجتهاد الاجتهاد والتحرك مطلوب يعني ما تخلي الكسل ياثر عليك لانه مثلا يعني اذا كنت مثلا طموحي وكسول كده انت ما ما حتنجح اذا كنت مثلا ما طموح ذاته ومجتهد برضه كده يعني ممكن تنجح ممكن تنجح وممكن ما تنجح لانه ايه انت ما مثلا يعني ما عندك اهداف عشان كده الاهداف وبرضه طب وبرضه آه ثاني من الاشياء المهمه عدم التخلي عن الاهداف القديمه تلقى واحد ما شاء الله يعني هو ماشي تمام ماشي تمام في اهدافه ولا في هدفه كويس فجاه ثانيه يغير المسار يخش طريق ثاني مثلا يشيله مثلاً هدف جديد تاني قبل ما يكمل الشغل ال ال برضو من الحاجات اللي يعني بتخلي بتخلي الأهداف يعني ما تنجز يعني الأهداف تكون ك كذا مثلاً مثال زول يبدأ في بناء بيت يعني ده يبني بيت يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ كده بس فجأة يعني خلى البناء ويمشي تاني يمسك بيت جديد تاني يقول تارياب كده ما ها؟ ما ما كده إيه يكون يعني فشل دوزات الفشل اللي وبرضه وبرضو بالحاجات المهمة يعني لازم الواحد يتخذ قرار حاسم على إيه على العقل مثلا يعني في بعد الصحبة صحبة ما نافعه كيف يعني ما نافعه يعني ما فيها فاعده مثلا يعني ما فيها جدوى وما بتلقى منها يعني الحاجات القيمه الحاجات الكويسه فصحبه زي الواحد يعني ما يحاول على الاقل يقلل منها لو قلنا مثلا الواحد ممكن يقول انا ما حقدر مثلا يا يعني حاول قدر الامكان انك تقلل حاول قدر الامكان الاصدقاء المحبطين الاصدقاء المحبطين الاصدقاء مثلا الكسولين الكسل والاصدقاء مثلا يعني ما عندهم اهداف لازم انت مثلا يعني قرائي يعني انت قرينك ده مثلا يعني قرينك ده بيأثر عليك وانت بتأثر عليه وممكن بسلبياته يؤثر عليك اها اه. فانت لازم يعني تقترب مع ناس مثلا يعني ناس ناس عشان ايه عشان يقدروا يعني اه ينهضوا بيه وكده وتترفع بيهم وبرضو زي ما قلنا مثلاً يعني على الأصدقاء يعني مهمين إنت لازم يعني تلقى لك أصدقاء كده كويسين وبرضو يعني أطلق اسم أطلق اسم لازم يعني العام الجديد ده ما تخلي عام كده يجي يمر لا إنت في بدايته يعني سمي باسم مثلاً عام الفرح عام الفرح عام التوكل عام الشغل عام الإنجاز عام كده يعني سميه بأي اسم شتي أنت على حسب مثلاً يعني على حسب مجالك وعلى حسب مثلاً إذا كان طالب عامل قراية إذا كان مثلاً مهندس عامل شغل الكثير عامل بحث عام, عام عام كده يعني أنت سمي على حسب إيه؟ حسب شغلك وحسب طموحاتك لأنه طيب شوف يعني حتى في التواريخ بنشوف يعني في عامل حزن وفي وحاول واحذر واحذر اوعاك تسمي باسم مايا هو مثلا اسم سلبي السلبيات حاول قدر الامكان تكلمنا عنها تتجنبها تتجنبها خالص أي السلبيات وبرضه يعني حاول قدر الامكان انك تعرف اهميه الوقت الشيء انا مثلا استغرب من بعض الناس الواحد تلقى مثلا يلعب ليدو ويعمل زي انه مثلا هنا مثلا يعني ساعتين ثلاثة أربع ساعات في الليل ده ليت ده ليت ده ليت ده ليت ده ليت اهمية الوقت لانه الوقت عنده اهميه والوقت كالصيف اذا انت ما قطعته حيقطع حيك تاعك كيف يعني انت ممكن سنوات, سنوات سنوات سنواتك تعدي وانت ما انجزت لك حاجه تشوف الجماعه ما شاء الله انجزوا وعملوا وسووا أنت انت تقعد ساكت فلازم لازم تعرف كلمة الوقت وتدقي قيمته ايوه اي ما تسوي في العمل مثلا يعني عمل اليوم ما تخلي للغد مثلا حاول انجز لانه كل يوم بعمل انت مثلا لو خليت عمل يوم مثلا يعني ما سويته وجا اليوم الثاني انت زاحمت اليوم ده بعمل ايام ثانيه فحاول قدر الامكان انك ايه انك تحافظ على النشاط وتحافظ على الافكار الايجابيه وبرضه ما يعني لازم تتوكل على الله طبعاً ودي نقطه مهمه الواحد لازم يتوكل على الله التوكل على الله كيف يعني انت يعني رزقك ما في, ما في زول هاشير كويس وانت كمان ما ممكن تشيل لك رزق زول اصلا ما ما دي ما موجوده دي من ذهنك من من وبرضو زي ما بيقول المثل يعني ولو جريت جري الوحوش غير نصيبك ما بتخوش. يعني انت حاول قدر الامكان انه مثلا يعني عشان ايه؟ في واحد يقول لك مثلا يعني انا انا مثلا داير, داير في واحد يقول داير يسترزق كويس لكن باي طريقة قال قال حرام حلال ما حرام ما حلال بس رزقه يعني ما صح ما صح والله لازم افكار ما ايجابية دي طبعا والله لازم افكار سلبية لانه رزق الدئ هو هيجيك حاجيك وانت مثلا لو شلته مثلا الحلال ده رزقك ولو جبته بالحرام يعني انت لو كان مثلا يعني ما جبته بالحرام حتلقى حتلقى ليه طيب انا اجيبه بالحرام؟ الواحد يعني لنكته لنكته وكمان ما تهمل الجانب المالي الواحد تلقى يعني بزور بزور وبذار بيبذر مثلا ما مقتصد انت حاول قدر الامكان مثلا يعني مثلا تلقى واحد يحب انه مثلا يكون لبس زي ما بيقولوا يعني لا شنو يعني لبس انت لا قدر الحاجه انت مثلا ما تتزين عشان يقول فلان فلان ده والله ما شاء الله فلان ده كذا لا لا الحياه ما كذا الحياه ما كلها ملابس الحياه ما كلها مثلا يعني جزم وشباشب وحياة زي دي لا لا لا الحياه عمل والحياه افكار والحياه يعني عباره عن ايه انجازات والحياه عباره عن يعني, يعني مثلاً يعني تفتكر مثلا الزول مثلا انه مثلا الملابس وبس قروش كل دي كلها في الملابس يعني دي, دي نوع ده طبعا يعتبر ايه يعني عدم عدم فهم للحياه انت لو كنت عارف الحياه كويس ما كان مثلا يعني القروش بزرتها في حاجات تافهه زي دي فلازم يعني معالي الامور لازم الواحد يعني ايه يحاول قدر الامكان انه يرفع مستواه عشان ايه عشان يساعد نفسه ويساعد اسرته ويساعد ناس بيته بيته ويساعد مثلا الاسره الضعيفه الجايه مثلا طبعا حيتزوج وحيعمل ويساعد. لازم يعني يركز المستقبل وبرضه ما نهمل ما نهمل الجانب إيه؟ الجانب الديني نحن الحاجات اللي تكلمنا عنها دي كلها اشياء يعني دنيويه دنيويه الواحد ما يعني يتنب وما يهمل الجانب الديني مثلا اذا كنت من الناس مثلا يعني هجروا القران حاول قدر الامكان انك ترجع حاول قدر الامكان انك ترجع خلي لنفسك مثلا جزء ولا جزئين في كل اسبوع في كل يوم اقرا خمس آيات بس خمس آيات كفايه والله لازم كفايه وحاول قدر الامكان يكون عندك ذكر كاستغفار مثلا في اليوم آه وبرضه آه يعني قول لا حول ولا قوه الا بالله برضه بتساعد في في الرزق وبرضه صلي على الحبيب وبرضه وشوف يعني انت واحد وسبحان الله انا كنت بستغرب من أحشياء الواحد تلقى مثلا بيجتهد في ايه في الاعمال الدنيويه واماله الاخرويه يترد أنت مثلا يعني بيفتكر إنه مثلا يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يساعده مثلا، كيف الله هيساعدك وأنت بتسيبه وأنت بالتأسي وأنت بتسوي وأنت لأنه الشيء أنت لو ما عداك يعني بطاعته ما حيديك بعصيان، تفتكر يديك بعصيان؟ فيعني إن شاء الله نجيب هنا، و يعني أتمنى إنه إن شاء الله الفيديو أعجبكم، يعني التلخيص للكلام ده إن شاء الله يعني العام الجديد استقبله بتفاعل وبنشاط وب بفرح وب... وب... وبفرح وبسرور وحاول قدر الامكان انك تدخل السرور للاخوان المحيطين المحيط الحواليك يعني مثلا اذا كانوا من الاسره من الناس اللي بتعرفهم ومن الناس اللي ما بتعرفهم حاول قدر الامكان تدخل السرور وحاول قدر الامكان انك يعني يعني تعرف الاخطاء اللي انت مثلا يعني عملتها في العام السابق حاول قدر الامكان في العام الجديد ده تتجنبها وما يعني وما تمشي عليها وحاول قدر الامكان انك ايه انك تكون متفاعل مع الناس والنصيحه الاخيره اوعاك اوعاك اوعاك من اصدقاء الصوع المحبطين المحبطين والمحبتين اخر شيء قلنا شنو وضع اهداف قابله للتحقيق التخطيط بحكمه وعقلانيه التخلي عن الماضي كل هالسامي هاي والتماسك بالإيجابية والاستغناء عن كل شيء محبط وتحرك تحرك يعني واجتهد وعدم التخلي عن الأهداف القديمة وبرضو التوكل على الله الواحد توكل على الله ولازم ومعرفة أهمية الوقت معرفة أهمية الوقت وبرضو أطلق يعني اسم للعام الجديد عام الفرح عام كذا كذا وإتخاذ قرار حاسم لأي شيء محبط وسامح الاخرين وتسامح معهم يعني سامح قدر الامكان وسامح نفسك على اخطاءك برضو يعني الواحد بيخطئ يعني حاول تسامح نفسك على اخطاء انت اخطعتها في السنوات القادمه وامنح السعاده للاخرين يعني حاول امنح السعاده للاخرين وعليكم السلام أمنح السعادة للآخرين، وما تهمل الجانب المالي حاول تدخر لك حاجة عشان ايه عشان تفيد الأهل وتفيد الأسرة وتفيد وبرضو الجانب الديني ما تهمله حاول قدر الإمكان إنك يعني تحصل نفسك قبل ما تطلع الشغل كأنتقري لك صورة ياسين وصورة الواقع شاء ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا كلنا وإلى وشكر لكم يعني المشاهدين. وربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ويحفظكم كلكم المغتربين والما مغتربين كلنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وان شاء الله ويبلغ مغاصدنا وبارك الله فيكم تسلم كثير